Pozdravljeni, jaz bi vas rada povabila na poletni program Intimni ditox, ker zastruplja nas hrana, zastrupljena nas in prav tako se lahko naši odnosi tudi toksični. In v temu programu hočem, da spoznate, kaj pomeni biti avtonomen, kako se znajte v odnosih, zaradi tega, da nismo vaš čas ni tisti, ki skrbimo z druge, ampak da znamo poskrbeti tudi sami za se. V temu programu se boste mrsike naučili, se vam bom odpredavala o štirih, zelo ključnih stvarih za odnose, tudi o temu, kako graditi vašo intimo in o temu, kaj pomeni spolnost za vas same. In zato vas vabim, da se čimprej prijavite, saj do 4. sedmega dobite ta poletni program po zelo ugodni ceni. In vsak prijavljen dobi mojo knjigo kako v imeti rad, dobi delovne liste, intimni detoks, se pravi program, s katerim se bomo razkrupljali, Dobi vsak tri Skype terapije z mano in kot sem že omenila, štiri predavanja v zaprti Facebook skupini. Jaz sem prepričana, da boste vnesli to poletje v svoje življenje velike spremembe in da lahko skupaj odkrijemo svoje nov vahame. Lepo vas pozdravljam in se veselim vaših prijav. Adijo!